kriptovalute, bitcoin, bilo kakav coin, doge, eter ili slično, prodaja i trgovina. Dakle, prvo treba napraviti razliku između prodaja i trgovine. Kada proizvedete nešto, prirodan proces da proizvedeno ćete prodati. Kada kupite nešto sa namerom da kasnije prodate, to je trgovina. I porezi se i razračunavaju vezano za to. Dakle, Kupovinom bitcoina, i vi imate neki dokaz da ste, ili bilo ko kojena, vi imate dokaz da ste kupili taj koin kupovinom, Pa prodajom kasnijom vi napraviti neku dobit, neku razliku i na tu dobit, kapitalno dobit, vićete platiti onih 15% poreza, kao što i piše o zakonu, da li je o pitanju fizičko ili pravno lice, veći. već. E, Ukoliko nije u pitanju kupovina, nego ste proizveli taj coin, iskopali, majnovali ili već, ovaj, u tom slučaju, poreska vrlo lako može da računa pune poreze i doprinose i eventualno da primetni neku od uh, olakšica u vidu uh, normiranih troškova. Dakle, eventualno može da kaže normirani troškovi 20 ili 34, mnogo teže reći recimo 43, shodno tome A, može se desiti da platite pun iznos poreza i doprinosa na novčiće koje ste sami iskopali i za koje nemate dokaz o transakciji da ste ih uh, kupili. Uh, ono što bi recimo eventualno bilo nerazjašnjeno, pa sad da vidimo da li može da se razjašnije, ukoliko kupite jednu vrstu kojna, pa na berzi uh, novčića menjate je iz prve u drugu, iz druge, u treće, iz treće, petu, iz pete i osmu i na kraju se ispostavi da sa tom osmom možete da kupite mnogo više ovih kojna, da vi u stvari imate na primjer 0,1 bitcoin u, ovoj, uh, u ovom pre, primjeru, imate 0.1 Bitcoin kupljen, a na kraju kada prodajete imate jedan Bitcoin koji prodajete ili dva recimo ili već, ali ukoliko možete da napravite ceo lanac kako ste menjali iz jedne, jedne elektronske valute u drugu, iz druge, u treći, iz treći, u petu, iz pete, u osmu, i ukoliko u celom tom lancu postane jasno kako ste došli sa 0.1 kupljenih na dva prodatih, U tom slučaju mislim da poreska ne bi smela da obračuna ništa drugo osim ovog jeftinijeg poreza, to je porezna kapitalno dobit 15%. Ukoliko ste proizveli kao fizičko lice, kažem opet, može da se desi da poreska obračuna pune poreze i doprinose, a eventualno da za neke normirane troškove.